جب آپ اسمان پر رات کے وقت چمکتے ہوئے ستارے دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کئی سو یا ہزار سال پیچھے کا وقت دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ ستارے ہم سے کئی ہزار یا لاکھوں لائٹ ایئر کی دوری پر موجود ہیں اور ایک لائٹ ایئر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ایک سال مسلسل سپیڈ آف لائٹ یعنی تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے سفر کریں سو اتنی دور موجود ستاروں کی روشنی کئی سو یا ہزار سال کا سفر کرنے کے بعد ہم تک آج پہنچ رہی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس وقت ہم اس روشنی کو دیکھ رہے ہیں اب وہ ستارہ ہی ختم ہو گیا ہو